هي النساء ورجال سكنات زنيت، ففي الاطلاق الرسمي قد نعتني الفن بالسيد رئيس جماعات. أرجع عليا شاكلي تفضل مشكورا، شكرا على سلمة مخولين. وكل المشاركين في فعالية مهرجان ماركا لهذه يعني السنه في الوسط العاشرة والذي تنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس دام له النصر والتركي الجمعيه العالميه العروسيه للعمل الاجتماعي والثقافي بشراكه مع مجموعه من للتنوع الثقافي في اليونسكو. هذا المهرجان الذي يهدخ إلى الحفاظ على تراث الشخصية بالمنطقة الشمالية المريم العملا وإبراز الخصوصيات التراثية والتاريخية للعبة ماطا مورود ثقافي متجدد وتظاهرة تنفرد بها منطقة شبالة على وجه الخصوص حيث أنها ترسخ تقليدا قديماً من تراث المنطقة تواردها أبناؤها والقبائل المجاورة لها أباً عجب وظلوا متشبثين بها منذ عصور وهي بما يعرفها ويزاولها سكان جباله منافسه شرفيه يتم خلالها التنافس على دنيه ماطا واعادتها لقريتها حيث تعتبر الخطه الموقبه والقوه والثبات خصائصا مهمه لتدريب اليه الوحده والظواهر الثابته من شعبنا ينتمي إلى من شعبنا ينتمي إلى من شعبنا ينتمي إلى من شعبنا ينتمي إلى جمهورية السودان من شعبنا لنا اليقين ان الدوره العاليه ستساهم كسابقاتها في دعم التنميه المحليه في اطار يجمع بين الوصاله والحداثه يحافظ على المنتوجات العربيه اليدانيه المحليه والوطنيه من خلال برنامج الدوره المتنوعه الذي يجمع بين ما هو اجتماعي وما هو افكار اكاديمي يتقبل اسهامات فكريه حول من وجود اداري وتحسين الهويه الوطنيه الصيفيه وفي الاخير اتمنى التوفيق والنجاح بفعاليه هذه الامه واخبر الله عز وجل ان يحفظ هذا البلد امنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين وان يحفظ سيدنا المرسول بالله امير اليوميين صاحب الجلاله ويبدعه بعنايته الالهيه ويبقيه دخرا وملانا لهذه الامه ومنبعا مع الرحمه عابي لحم الوطن والدين والله ستهان لقد الشديد كل ما ان في هذه الدورة هو نقيب الشرفاء اردت رحمه الله وجعلهم في جنة الخلق إذن اردت الفنور اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان خير خير اردت الله اردت ان اردت ان صديق صديق صادق اجيب جيبه. ما فين والدة الشرمه ديالك فين هي الصورة إيش من دوار هذا إيش من دوار أحمد أحمد أحمد فرجاني هادي صورة أحمد فرجاني صورة أحمد فرجاني أحمد فرجاني آه إيش حد بيكم شحال حد بيكم في الصورة 15 مستار طبعاً ده إما اللقطة إذا صربه أحمد فرجاني من جماعة السامري مشارك في الدور العشري لمراجع المتابعة جماعة عيشه بسبب فيروس كورونا لطبعا طبعا حللنا مده السنتين ولكن رجعنا من جديد راني عملكم شي باش نستمروا هذا السنوي وكبكم تسويقات حراري في القادم على كذلك تكون <تصفيق> سنه انا بكم ما في من في أنا يعني وشكرًا يعني اللي المولى اش شي حاجه على السيد على السيد وضيوف الشرف على اليوم باش نفرحوا بكم باش بالخياله لكم و في <تصفيق> في شكرا جزيلا لكم اهلا بكم, أهل بكم. وشرفتنا بالحضور شاء الله على حسن والتوفيق في العشر. شنو شنو دار سعيد. دار سعيد. نعم. اه عندكم آه الخيل آه. آه. آه آه آه. آه. آه اللي عندنا اللي آه. دائما ####شنا كرسان أو ديك يا من ساوش أن نرحب نضرح لهم بالوفد القمسيقي حدث عن طورة العشرة كذلك بالضيوف والقرام على الأخلين الصحراوية ومن كل ألحاء المغرب من كل أنحاء العالم كذلك اتفاقات حارة على وسائل الإعلام لحضر معنا مشكورين على الدعم والحضور شكرا للسيد الوزير، السيد الوالي، السيدة العودة، ممثلي اللي خدم طبعاً كل الجهات مشكورين. شكرا للوفد الافريقي اللي حضر معنا في هذا الدورة، شكرا للخيالة فرقة الحصادة، ومن هذا المنبر كانت توجه تحية خاصة للسيدة نبيلة بركة على كل الجهود اللي كانت كتقوم به وباغت تقوم به من اجل احياء هذا التراث طبعا، تحية للنساء والتشريف الميدان قال فيه مثله والتشريف ولاده اجداده